الذي صدر له بعد سن التقاعد شيء جميل أن يستمر العطاء بعد سن التقاعد حقيقة هذا شيء يدلي الصدر والجمعية تشجيع قطرها, قطرها ومنخرطيها على اللذي والعطاء كل في مجال تخصصه ونحيي لأنه بعمله هذا ساعد على النبش في الذاكرة. ذاكرة رجل من رجالات هذه المدينة العزيزة وأناقلت عن جوانب خفية ومشرقة في شخصية هذا الرجل الفذ فالمسيرة موفقة لمؤلف هذا الكتاب ومزيدا من العطاء في هذا المجال وتعريف برموز المدينة وبتاريخها العريق النقطة الثانية تتعلق بأستاذنا ومربي الأجيال أستاذ محمد الأشرف السريفي الذي أضع أجيالا بكاملها من خلال مسيرته التربوية التي امتدت ربحاً من الزمن فاق 50 سنة فحري بأبناء هذه المدينة وبفعاليات المجتمع المدني أن يلتفتوا لجيل الرواج ويربطوا الصلة بين هذا الجيل وجيل الشباب الذي لا يكاد يعرف عنهم شيئا وفي هذا الالتفات تكريس لثقافة الاعتراف. وفي هذا الالتفات تكريس لثقافة الاعتراف وتكريم لرمز من رموز هذه المدينة العزيزة. وهذا أقل القليل تجاههم أن نعرف به وبدوره فمسيرة الأستاذ أستاذنا الجليل حفظه الله مسيرة حافلة بالعطاء في شتى المجالات. التربويه والثقافيه والنضاليه وقيمه العطاء يجب ان يتشربها هذا الجيل الذي اصبح كل همه الأخ ولا يفكر في شيء اسمه العطاء فيجب التربيه على العطاء خصوصا الشباب حبذا كان الحضور هنا من فئه الشباب حتى ويبلغوا هذه الرساله نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمر استاذنا العزيز وان يلقيه ذخرا لاسرته الصغيره والكبيره وان يجعل ما قدم لصالح المدينه والوطن في صحيفه حسناته ويجازيه خير الجزاء انه سميع مجيب السلام عليكم ورحمه الله